السلام علیکم الکم ایوری ون سویٹس گرامز چنے گوبھی لسی ہاف فرائی فل فرائی نمکین لسی دیہی مزے کا ناشتہ کیا بات ہے گوڈ